Збір на території колишньої лікарні моряків, на розі першої Слобідської та пограничної. Люди сюди прибувають з усіх районів області. До навчань залучили військовозобов'язаних та оперативний резерв другої черги. 51-річний Руслан Голосний в цивільному житті працює судовим експертом. На таких зборах – втретє. «Сім років триває війна і, на мою думку, кожна людина, кожний чоловік нашого міста має знати своє місце в строю і ну, згадувати те, що він колись набув знання з військової підготовки. На заняттях нам дуже багато показують якихось новацій, які там, з фронту прийшли. Припустимо, хоча кадровий офіцер, для мене було там, ну, новин, як зараз тримають зброю в бою, там, нові там, якісь знання з тактики. Офіцери сьогодні оформлюються, отримують нову форму, проходять соцопитування, розселюються в казармах. Проходимо злагодження, вчимося працювати з людьми, вчимося працювати зі зброєю різних видів, вчимося керувати людьми, а хтось вчить нас виконувати і завдання різного роду. Всі присутні вже складали присягу. Наймолодший учасник зборів 1991 року народження, найстарший 63-го. Головним завданням цих зборів є проведення командно-штабних тренувань з управліннями. Сьогодні приймаємо особовий склад, другий день проводиться індивідуальна підготовка з проведенням практичних стрільб, після третій день – роздільне штабне тренування і після того три дня – командно-штабне тренування. В разі необхідності бійці тероборони можуть захищати державний кордон, охороняти стратегічні об'єкти, виявляти та ліквідовувати диверсантів тощо. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.